Salut, sunt Cristian Ignat și îți recomand cu mare căldură școala de vară, pentru mine este a doua oară când vin la acest eveniment. Este foarte mișto pentru că, pe lângă accesul la informații noi de la speaker, ai ocazia să cunoști oameni din aceeași breastră cu tine, tineri antreprenori, oameni de marketing, oameni de vânzări, și iarăși foarte mișto este faptul că poți să discuți după prezentări cu ei, să povestești problemele pe care le ai tu, să încerci să găsești soluții împreună cu ei, poți să stai la o bere după prezentări cu speakerii. De obicei, nopțile sunt foarte lungi aici la școala de vară și chiar merită să, să vii la acest eveniment. Felicitări organizatorilor.